Ja tässähän se otsikko on, minkä te, tekin olette saaneet, että tässä haluan yhdistää lapsen kielellistä kehitystä ja matikkaa. Ja mun mielestä tämä on niinku tosi luonnollista, mutta vaikka se on luonnollista, niin sitä voi niinku arjessa kehittää. Mä väitän, että kukaan ei ole tässä... Kasvattaneet täydellinen, että aina voi, voi, voi tehdä jotain, joka vielä enemmän auttaa sitä, sitä lasta eteenpäin. Ja kun mietin tässä, kun kuuntelin päivin esitystä, niin, niin tämä, tässähän pitäisi olla tällainen hieno jatkumo. Ja itse asiassa me, me, me ollaan siinä sen jatkumon niin alussa, mutta sama lapsi kasvaessaan ja siirtyy koulu, niin kouluun koulun puolelle ja äsken kuulitte mitä haasteita siellä on vastassa. Ja, ja mun, mun niin tärkein tavoite tämän, tämän niin o, o, osion kannalta on, että tämä lapsi säilyttäisi tämän ihanan tutkimus, tutkimisen ja, ja niin kuin, eh, osaamisen tunteen niin pitkälle kuin vain on mahdollista. Että minä olen osaava henkilö ja Tämä, tämä sitten kantaisi kantais siinä jatkossa, siis myös matemaattisesti osaava, kaikin puolin osaava. Pieni ihmisen alku. Ja e, lyhyt lista tässä osassa tietenkin e, tulee vähän puhumaan siitä, miten nämä matematiikka ja kielen ja kehitys voivat liittyä yhteen molemmin puolin ja sitten tämä tärkein, mitä itse voit kasvattajana tai opettajana tukea lasta tässä ja uskoisin, että kaikki aina kaipaa jotain käytännön esimerkkiä, vaikka jotain vinkkiä jotta nostaa vaikka huomenna, huomenna sinne päivän, päivän arkeen. Pari kertaa tulemme olemaan ihan pienissä pari ryhmissä, mutta enemmän eni, niin osan ajasta ollaan niin yhdessä ryhmässä, ja se tarkoittaa, että heti kun sulla on kysymys, joku kommentti tai jotain muuta, mitä haluat niin nostaa, nostaa mukaan, niin, niin siitä vaan mikki päälle ja, ja kerro, kysy. Ota mielelläni vastaan näitä, näitä niin keskustelua myös silloin, vaikka ei ole ryhmäkeskustelu. No niin, ja sitten tämä ensimmäinen. Vähän taustaa. Tehdään Kuulitte jo aika paljon, eli tässä en ole nyt ajatellut hirveästi tätä, tätä tutkimustietoa nostaa esille enää, vaan nopeasti siirrymme sinne käytännön puolelle, mutta ihan pikkasen. Ensin kaksi, kaksi pallukkaa, jotka mun mielestä on tosi selviä, mutta kuitenkin. Että jos lapsella on kyky nimetä erilaisia esineitä ja asioita, eli näille löytyy sana, niin se ajatteluprosessi ajattelinen on helpoa, helpompaa. Itsestään selvää, mutta kuitenkin. Jos minulla on sanoja, niin on helpompi ajatella ja kertoa ajatuksistani. Ja seuraava että lapsen kotiolosuhteilla on tärkeä merkitys myös tässä. Pärjäämiseen koulussa yleensä, mutta myös tietenkin matematiikan ja kielten op opiskelussa. Ja uskon, että teille kaik kaikille tämä on ihan itsestään selvää. Lapset tulee eri kotiolosuhteista. Nämä, eko nämä ekososiaaliset taustat, kulttuurit, kaikki nämä vaikuttaa. ja ö, Monella aikuisella vanhemmalla ei ole tarpeeksi aikaa voimaa tukea omaa lasta tässä. Ja siksi meillä kaikilla on tosi tärkeä tehtävä, jotta lapset sitten, kun ne jatkaa, jatkaa eteenpäin, on, on niinku tukeva tausta. tausta ja ja niinku, niinku sanoin, hyvä. hyvä niinku. Tunne, että minä osaan. Sitten pari muuta tutkimuksen liittyvää tietoa. Ruotsissa on, on tehty aika laaja tutkimus, jossa vertailin, vertailin lapsen matemaattisia taitoja koulun, koulun niin käynnin alussa. Ja miten, miten tämä, jos matemaat, niin lapsella on, on hyvät matemaattiset taidot, siinä koulupolun alussa, niin miten se sitten näkyy siellä ysi luokan viimeisellä, tai viimeisessä arvossa. Eli on todettu, että jos lapsella on hyvät matemaattiset taidot, niin hänellä on, tai hänelle kehittyy todennäköisemmin taito, jotka tukevat kielen oppimista ja ymmärtämistä että matematiikan taitoja on hyvä olla, kun haluaa oppia äidinkieltä ja muita kieliä. Mutta yllätys, yllätys, tämä ei toimi niin yksi yhteen toisinpäin, että kielellisesti kehittyneet lapset välttämättä saisivat hyviä matematiikan taitoja ysiluokalla. Että tämä tämä looginen ajattelutapa ja tämä kyky, niin kuin ratkoa ongelmia ja pilkkoa ne pieniin palasiin ja miettiä syy- ja seuraussuhteita ja tällaisia taitoja, niin ne on hyvä olla, jos haluaa menestyä kielissä. Ja sitten viimeinen. Eihän me vaan koulun jotain numeroarvoja varten opiskella, vaan me opiskellaan elämää varten, että logisia ajattelun taitoja tarvitaan ihan riippumatta siitä, mitä tämä lapsi tulee tekemään koulun jälkeen, missä työssä on, niin näitä taitoja tarvitaan ihan joka ikisessä työssä. Eli niitä on hyvä olla, että, että tässä osassa ei nyt, nyt niin keskity lapsiin, jotka sitten tulevaisuudessa ovat jo, niin tekevät nimenomaan matemaattisten taitojen niin kanssa työtä, vaan ihan joka ikistä. Ja tästä suoraan sinne ensimmäisen ryhmäkeskusteluun en, tehtävä on, että ensin mietit ihan yksin taaksepäin siihen oman koulun, Koulun käynti, siis se voi olla aika lähellä tai se voi olla, tuntua tosi, to, tosi kaukaiselta ajalta. Ja mieti, että et minä ja Matikka silloin koulussa, mitä muistoja tulee mieleen ja mikä minun suhteeni matematiikkaan oli silloin ehkäpä vieläkin. Ja Tule jakamaan teidät pareittain ja saat nostaa jonkin näistä muistoista parisi tai ryhmäsi kanssa. Ihan mitä tahansa ja tätä ei sitten jaeta et eteenpäin, vaan jokin muisto, joka tulee mieleen. Ja te ette saa hirveän kauan aikaa miettiä, vaan noin viisi minuuttia eli kohta sulle, sulle sinne Ruudulle ilmestyy, että et liittyy ryhmään numero se ja se ja sit, vaan klikkaamalla pääset sinne keskust, keskustelukaverin ä, mukaan ja, ja sitten, sitten ilmoitaan, kun, kun taas palataan isoon ryhmään. En tiedä mietittekö, miksi miks hän nyt tä, tällaista kysyy tässä, kun meidän pitäisi keskustella lapsen kielellisestä kehityksestä. Eh, eh, mutta väitän, että, että, että omat, tai oma, tai kasvattajan oma suhde heijastuu siihen, mitä tekee, mitä sanoo, mitä niin kuin lapsi näkee minusta. Senhän tiedätte varmaan ihan kaikki, että lapset on tosi tarkkaavaisia. Ne näkee ja kuulee paljon, paljon enemmän kuin mitä itse uskoo. Eli se välittyy tietämättä tai, tai niin kuin tietoisesti eteenpäin. Haluaako joku nostaa jonkun, jonkun hauskan, hirveän, traumaattisen muiston kouluajalta? Tai jonkun muun ajatuksen? Itse olen monta kertaa silloin, kun olen pitänyt jotain, jotain ö, koulutustapahtumaa, ö, työpajaa tai jotain, joka liittyy matematiikan op op opiskeluun, opettamiseen, oppimiseen. Just tällä niinku eskadilaisille tai, tai viskadilaisille niinku opettelijille, niin ne on, ne on sit, tai sieltä on joku tullut sen tilaisuuden jälkeen, että ajatellaan. Että jos matikka silloin, kun minä itse olin tarhassa tai koulussa, olisi ollut tätä, niin minulla olisi ihan toinen käsitys siitä, mikä matikka on. Ehkä minäkin olisin pitänyt siitä, on se, niin se, se idea tai, tai käsitys. Et matikka on toivottavasti muuttunut siitä ajalta, mutta voi olla, että et jollakin on... on Tosi ihania mielikuvia siitä, mitä Matikka oli silloin, kun mä olin koulussa. Et, et joka, jokaisesta voi, voi tulla, tulla muistoja tietenkin. Sekä hyviä että ei niin hyviä. Tästä mennään suoraan nyt enemmän päivän aiheeseen, että jaan teille ihan samoihin ryhmiin, mutta ensin näytän taas sen. Sen, sen sen tehtävän tässä ja seuraava. Tarkastele viereistä kuvaa. Siinä on munakenno pöydällä. Ää, ja Kaksi kysymystä. Nouseeko kuvasta jotakin, joka liittyy matematiikkaan? Ja toinen kysymys. Nouseeko kuvasta jotakin, joka liittyy ihan suoraan lapsen kielelliseen kehitykseen? Siis matematiikkaa ja tai kielelliseen kehitykseen liittyvää. Tehtävä selvä. Sitten täytyy muistaa tämä kuva, kun siirryt ryhmään. Ja tässä tulee. Noin. No niin, täällä taas. Ja nyt ryhmä yksi. Muistaako? Muistatteko missä ryhmässä olitte Ää, jotain matematiikkaan liittyvää, löytyykö kuvasta sellaista? Tai joku muu? niinku ulkona oppimisenä on mulle, mulle mieluinen työkalu, se on ekologinen, ja, ä, ä, ä, <tosikin> ekologinen, ekologinen työkalu, ja se muuntuu niin moneen, niin kuin jo kuulimme. Ja tätä tehtävää voi eriyttää tosi paljon, ihan riippuen sitä, mitä tällä hetkellä niin kuin halutaan, halutaan niin kuin fokusoida ja, ja mikä sen tarkoitus on ja, ja millä tasolla tämä lapsi tai tämä lapsi pari tai pikkuryhmä tällä hetkellä on. Näitä kennojahan on erikokoisia, sehän jo eriyttää, mutta tässä tulee niin kuin tässä tulee pari luvut, vertailu ja tätä tehtävää voi hakea samanlainen, aivan erilainen tai, tai keksiä niin oma suhdeet että et, hae jotain ja mieti, millä tavalla se liittyy tähän viereiseen esineeseen ja sitten muut saa arvata, että mi, millä tavalla se liittyy, että onko se, onko se isompi, pienempi, ihan toisenlainen eri värinen ja ties mitä. Sinne voi laittaa värejä, sinne voi laittaa lukuja, sinne kennon pohjalle ihan oikeastaan mitä tahansa. Et tosi, tosi kätevä kapistus, joka liittyy sekä matematiikkaan että kielen kehitykseen. Jatkan siitä, mihin jäimme. Ja siirryn sinne kasvattajan, meidän rooliin kasvattajina. Ja meidän roolihän on, on havaita koko ajan oikeastaan seurailla yksittäistä lasta ja koko ryhmää. Ja nyt kun, kun matikka on kyseessä, että millä tasolla lapsi on tällä hetkellä, mitkä sanat on tuttuja, mitkä hän ymmärtää, mitä hän osaa tehdä. Ja mikä voisi olla seuraava haaste? Ja haluaisin niin tarkentaa, että älä takerru si siihen, mitä lapsi ei osaa, vaan mieti, että mitä hän tai he jo osaavat ja mikä on seuraava haaste. Ja sit, tietenkin on ihana iloita sen lapsen kanssa, kun se seuraava haaste on taas saavutettu. Ja sitten taas katsotaan eteenpäin tätä tiivistä ajattelutapaa niin kuin koko ajan. Ja sitten tietenkin eri asia, siihen lapsi voi, voi osata sanoa jotain käsitteitä ja jopa ymmärtää. Ja sitten ymmärrys voi olla passiivista, että huomaat, että lapsi kyllä ymmärtää, vaikka ei itse käytä vielä sitä sanaa nimenomaan vielä. Ja näitä mahdollisia eriyttäviä tehtäviä, aktiviteetteja tietenkin, on hyvä olla, olla, olla niin kuin taskussa, että aina voi sitten, kun jokin toimii, niin mitähän seuraavaksi. Ja jos joku lapsi tarvitsee jotain toisenlaisia aktiviteetteja, niin tätä samaa aktiviteettia voi pienellä piene, niin pienellä tavoilla muunnella niin, että se sopii hänellekin. Ihan niin kuin tämä kennojuttu, että vaikka kaikilla pareilla on kennot, ne niin ei, ei välttämättä ole niin, että kaikki parit tekevät ihan samaa tehtävää. Ja sitten tietenkin huomata huoma, huoma, nämä lapset, jotka eivät vielä puhu eri syystä, liian nuoria. Tai sitten kotikieli on ihan joku muu vie, ja, ja, ja tämä suomen kieli on vielä vähän vähän työn alla, niin nehän voivat kommunikoida monella tapaa. Ja nämä, tämä kommunikointi on, on hyvä huomata ja, ja kannustaa. Ja, ja, ja se, on, se on ihan yhtä hyvä tapa kommunikoida kuin sanoin. Lapsethan usein käyttää tässäkin omaa kehoa. Ja niin kuin jo sanoin, tavoitteena on, että lapsi luo vahvan näkemyksen siitä, että hän on matemaattisesti ajatteleva ja pätevä henkilö. Riippumatta siitä, onko tyttö vai poika ja, ja mistä, mistä kotoisin ja, ja, ja, ja niin poispäin. Ja meidän tehtävä kasvattajana on olla innoittaja, keskustelija ja järjestäjä. Ja myös muistaa ottaa mukaan lasten vanhemmat. Lasten vanhemmillakin niin kuin meilläkin on muistoja siitä mikä, tai ja käsityksiä siitä mitä matematiikka on ja, ja niin kuin näyttää näille vanhemmille mitä matematiikka on päivän arjessa että se on <laughs> pukemista ja lorujen kertomista ja ulkona oppimista ja se on tosi tosi paljon eri asioita. Ja jos on joku vanhempainilta, missä vanhemmat on mukana, tai jopa vanhemmat ja lapset, niin, niin tehdä joku tehtävä ratata tai jotain, niin kuin ja näyttää, että tällaisia juttuja me tehdään, ja nämä, nämä liittyvät matikkaan. Ja joskus vanhemmatkin kysyvät, että mitä mä voin tehdä lapsen kanssa kotona, joka tukisi tätä lapsen lapsen niin kuin oppimista, niin yleensä mä ainakin itse sanoin, että, että ota lapsi mukaan ihan päivän touhuihin, kun te, teette ruokaa tai siivotte ja, ja, ja niin kuin kertokaa mitä me tehdään yhdessä ja antakaa lapsen olla mukana siinä työssä ja sitten tietenkin kaikki palapelit, muut pelit, legojen kanssa rakentelemia ja kaikki nämä auttaa lasta. Niin kuin plus, niin kuin matematiikassakin. Inger Elbström on ruotsalainen tutkija ja hän on laatinut sellaisen käsitteen kuin tuottava kysymys ruotsiksi. On Mä olen itse kääntänyt toivanetseen toivon, että se on oikea, oikea käännös. Mehän kasvattajina kysytään päivän aikana tosi paljon kysymyksiä. Missä sun lapainen on? Haluatko istua täällä? Haluatko maitoa? Ja niin poispäin. Mutta nämä kaikki kysymykset eivät ole niin sanottuja tuottavia kysymyksiä. Varmaan tärkeitä, mutta ei, ei niin hirveän tuottavia. Tuottavat kysymykset, Elströmin mukaan, voi äh, lai, äh, niinku jakaa viiteen eri ryhmään, ja, ja hän, hän on, on tässä, hänellä on tässä se lista ja vähän esimerkkejä. Eh, jokaisessa eh, osiossa on, on niin tärkeänä, että tämä kysymys on aika avoin. Lapsi voi, voi miettiä ja, ja vastaus voi olla monenlainen, mutta kaikki ovat niin kuin vastauksia tähän kysymyksiin. Suljettu kysymyshän on, että, että yksi plus yksi, paljonko se on ja, ja minkä värinen ja niin poispäin. Se on niin, kuin niin sanottu suljettu kysymys, mutta nämä ovat niin avoimet. Ja toinen tärkeä juttu, että tämä, on, tämä kysymys asetellaan just tälle lapselle. Usein siinä voi olla mukanakin tämä sana sinä. Niin, että, että lapsi huomaa, että nyt tämä on tarkoitettu minulle, minäpä mietin tätä. Kysymykset, jotka kannustavat lasta huomioimaan. Että me autamme lasta fokusoimaan, oletko nähnyt, oletko sinä huomannut, katsohan tätä, mitähän tästä löytyy, että, että lapsi, lapsi ohjataan huomioimaan. Seuraavaksi kysymykset, jotka kannustavat lasta laskemaan tai mittaamaan. Kuinkahan monta askelta luulet? Montako tähän luulet että mahtuu? Ja niin poispäin. Kolmas kysymykset, jotka kannustavat lasta vertailemaan, huomaamaan eroavuuksia. Huomaatko jonkun eron? Millähän lailla tämä eroaa tuosta? Onkohan siinä jotain eroa? ja niin poispäin. Kysymykset, jotka kannustavat lasta tutkimaan. mitä tapahtuu, jos? Ja niin poispäin. Sitten siinä on kirjoitusvirhe. Kysymykset, joihin sisältyy ongelma, eli ongelmanratkaisua. Millä eri tavoilla voit? Miten tähän tämä kepin saisi? Ja niin poispäin. Et tällaisia rakenteluja, ongelmanratkaisuja, et niitä, niihin kannustetaan. Ja nämä ei tule hirveän helposti. Et joskus kannattaa, kun, kun tietää, että tänään tehdään tätä ja tätä, vähän niin valmiiksi miettiä, että et millä tavalla saisin lapset niin kuin kiinnostumaan just siihen, mihin on ajatus. Se on sitten eri asia, että et ne, ne kiinnostu, mutta sitten ne jatkaa, jatkaa johonkin ihan muuhun tai kiinnostus siirtyy. Siirtyi jotenkin, mutta, mutta kuitenkin auttaa lasta niin alkuun tässä. Ja sitten tietenkin vielä meille kasvattajille, että me itse käytetään oikeita käsitteitä. Matemaattisesti oikeita ja, ja niin kuin aamulla oli kyse muutenkin oikeata kieltä tarkkaa sellaista. Että me ollaan tietoisia siitä kielestä. Aikuisena ja kasvattajana tietoinen aikuinen kehittää tietoisia lapsia, sanoi Margareta Forsbeck, toinen tutkija. Kyse ei ole oikeastaan uusien asioiden tekemisestä, vaan asian tiedostamisesta ja kuvailemisesta sanoina. Tämä on tätä metakognitiivistä ajattelua, että Saan niin ääneen kerro, mitä teen ja mietin ja niin poispäin. Ja usein aikuinen on hyvä malli tässä, että lapsi tässäkin seuraa aikuisten mallia, kun, kun hän saa sen, saa sen mallin. Ja sitten nämä. Ja nyt voi olla, että tarvitsen teidän apuanne. Olen, olen kääntänyt kääntänyt ruotsinkielisiä sanoja suomen kieleksi, mutta nyt te olette parempia asiantuntijoita, että mitkä sanat lapsille usein menee niin väärinpäin ja myös aikuisille. Ainakin itse olen niin kuin välillä seurannut uutistiedotuksia tai, tai, tai tai muuten kuunnellu aikuisia, jotka kertoi jostain, että sanat menee kyllä vähän tai oikeasti aika paljonkin sekaisin välillä. Tarkoitetaan yhtä ja sanotaan ihan toista, tai, tai sitten ollaan vaan muuten vähän epätarkkoja, mitä oikeastaan tarkoitamme. Tämä pieni nuori lyhyt, vähemmän, ne menee usein sekaisin. Mä, ainakin Ruotsissa, mutta en tiedä, onko näin suomessa, suomen kielessäkin. Ja sitten tämä seuraavalla rivillä pallo, ympyrä, kuulla. Mikä on se esine ja mikä on se muoto? Usein menee vaikka sekaisin. Ja sama siinä viimeisellä rivillä ruutu neljä ja suorakulmio. Mikä on mikä tällä kertaa ja mitä se tarkoittaa? Onko nämä ihan yksi yhteen vai onko näissä jotain eroa? Mutta pääasia on, että itse mietti, että mitä sanoja itse käytän ja, ja käy, käyttää ne o, niin kuin, niin oikealla tavalla. Tärkeitä käsitteitä. Tämä lista voi, voisi olla vaikka kuinka pitkä tähän. Olen poiminut, poiminut muutaman sellaisen, sellaisen tai sellaisia käsitteitä, jotka lapsen on hyvä osata. Ei vain matematiikkaa ajatellen, mutta muutenkin. Mutta matematiikassa, niin kuten aamulla huomasitte, niin tulee aika nopeasti näitä kirjallisia ja suullisia tehtäviä vastaan, joissa näitä, nämä käsitteet esiintyvät. Se, se, se on niin kuin kaikin puolin ongelmallista, jos lapsi niin kuin, tai koko tehtävä menee ihan, ihan niin kuin vierestä, jos, jos lapsi ei ymmärrä näitä sanoja, mikä tällä hetkellä on kyseessä. Eli näitä kannattaa. Ja usein lapset, tai vanhemmatkin miettivät, mitä lapsen tulisi oppia ja osata ennen kuin aloittaa kouluun, niin, niin nämä ovat sellaisia asioita, jotka on hyvä osata. Et lapsen ei tarvitse osata laskea yh, niin eteenpäin yksi, 2, 3, ja neljä johonkin johonkin erityiseen niin kuin, lukkuun, mutta tällaisia asioita on paljon tärkeämpi osata. Ja sitten nyt siirrytään sinne käytännön puolelle, että tästä alkaen tulee pitkä liuta tällaisia ihan, ihan käytännön esimerkkejä, leikkejä, aktiviteetteja ja teillä on varmaan Takataskussa monta hyvää ideaa ja pyydän tietenkin teitä jakamaan. Sitten kun muistat, jaat, mullahan oli että mehän tehtiin tätä, niin kerro ihmeessä. Ää, tässä on ulkona pöydällä ää, muutama luonnon esine. Ja tässä harjoitellaan näitä sanoja yhtä monta, enemmän, vähemmän. Ensin niillä näkyvillä esineillä. Ja sitten tätä voi laajentaa. Käy poimimassa yhtä monta käpyä. Enemmän käpyjä. No, vähemmän käpyä Vähä on vähän hankala, mutta onnistuu sekin. Ihan siinä vähän sitten. Ja niin poispä. Näitä, käyttää näitä sanoja ja lapset saa tehtäviä ja suorittaa ne. Tässä on ihan nuorimmille sopiva tehtävä. Etsi maskotti ja tässä on tarkoitus, että tämä lapsi on, tai, tai maskotti on tuttu lapsille ja vaikkapa joka aamu niin tämä lap, maskotti on aseteltu johonkin ja tehtävä on katsoa ympärille, että missähän maskotti tänään istuu, makaa. Niin, ja, ei osoittaa sitä, vaan miettiä, että millä tavalla minä kerron, missä se maskotti nyt tänään on. Onko se tuolin alla vai onko se hyllyllä vai onko se kaapin yläpuolella. Tai missähän tämä maskotti nyt tänä aamuna piileksiin. Eli käyttää näitä sanoja, mitkä oli, oli tässä esilläkin. Ja muutenkin lapsen hahmottelukykyä ja se hahmottelukyvyn sanottaminen on, on, on tärkeitä juttuja. Tässä ää, tämä lapsi saa esittää seuraavaa leikkiä, aktiviteettia, mikä on muuttunut. Ja siihen tarvitaan pari. Ja, ää, yksi lapsista kääntyy tai laittaa kädet silmille niin, että ei näe. Ja sillä välin tämä kaveri mutta jotakin asen, asennossaan, kädet ylös tai jalka ylös tai, tai, tai jokin niinku muutos omassani asennossa. Ja kun kaveri kääntyy, tämä kääntyvä kaveri sit sanoin kertoo, että mikä on muuttunut ja tietenkin toisinpäin. Tätä voi eriyttää niin, että kaksi asiaa muuttuu tai enemmän. Ja, tai sitten, että, että muuttuja ei ole, olekaan lapsen asento, vaan jotain vaatetuksessa. Tai jotain, että, että lapsi huomaa ja voi sanoin kertoa, että mikä on muuttunut. Tässä on oikeastaan ihan sama juttu, mutta tässä lapsi, äh, niin kuin, la, äh, lapsi itse ei. Muuta mitään, vaan muuttuja löytyy täältä näistä esineistä. Tässä on aterimia pöydällä. Ja silloin, siinä vailla, kun yksi lapsista kääntyy eikä näe, niin toinen lapsi tai lapsiryhmä muuttaa jonkun esineen paikkaa. Ja lapsen tulee sitten kertoa, että mikä esine on siirtynyt ja millä tavalla on siirtynyt. Ja tietenkin tämän leikin alussa kannattaa kerrata kaikki nämä esineet, mikä se on ja mitä useampi esine tietenkin, mikä, mitä hankalampi ja miten lähemmät nämä esineet ovat toinen toisiaan niinku niin ulkonäöltään niin tietenkin hankalampi. Eli tämä on hankalampi tehtävä monelle lapselle, kuin jos siinä olisi ihan, ihan erilaisia leikkikaluja tai jotain muuta. Että tässä on aika monta haastetta oikeastaan. Eli oikeastaan sama tehtävä molemmissa, mutta tosi eriyttävä, että joku lapsi jollakin lapsella on ihan täystyö, Sanoin kuvailla, että käsi on pystyssä, kun toinen jo pystyy tässä oikeassa tehtävässä kertomaan aika tarkkaankin, mikä on siirtynyt ja mihinkin. Vähän samantyyppinen, tämä on tämä klassinen tehtävä. Mä en tiedä, miksi te kutsutte tätä, Siinä ainakin meillä on monta nimeä samalle leikille, joku kutsui sitä rusinaleikiksi, peebleikiksi tai, tai milloin mitäkin, että ryhmä tai pari miettii yhtä esinettä ja tämä lapsi, joka ei tällä hetkellä näe, niin hänen tehtävä on sitten, kun on kääntynyt, niin kertoa, että... Tai, tai tai, tai niin kuvailla, että mikä, mikä esine voisi olla kyseessä. Ja tässä kannattaa haastaa näitä lapsia, eikä niin tyytyä siihen, että lapsi vain osoittaa, onko tuo, onko tuo, onko tuo, ja sitten joku, joku näistä esineistä on se piip tai, tai mitä nyt, mitä nyt on niin valittu. Siihen, siihen niin tehtävään, tai mikä sana siihen tehtävänä on valittu, e, vaan lapsen on kerrottava, onko se koira, onko se possu, onko se mikä se on, joku, eli, tai paprika ja niin poispäin. Ja tässäkin sama juttu, että mitä, me, me, ne, miten paljon nämä esineet eri, niin kuin, e, e, ovat erilaiset, niin sitä helpompi ja tietenkin se lukumäärä, että onko niitä monta tai vähän on helpompi. Kaikenlaiset tehtäväkortit on, on hienoja. Ja varsinkin, jos, jos näitähän voi, voi tulostaa ja, ja löytää milloin mistäkin, mutta Kasvattaneen ohjaajana sinä usein tiedät, mitkä sanat, mitkä käsitteet on tällä hetkellä niin haasteelliset. Ja tehdä tällaisia tehtäväkortteja, jotka nimenomaan, tai joissa nimenomaan harjoitellaan just näitä käsitteitä, näitä matemaattisia taitoja. Ja näitä kortteja voi käyttää eri tavoilla sisällä ja ulkona, milloin missäkin. Ja, ja usein käytän itse niitä erilaisten pussien yhteydessä, että lapsi tulee ja hakee, tai lapsipari tulee ja hakee yhden kortin sieltä salaisesta pussista. Usein lapsi ei itse pysty lukemaan sitä tehtävää, mutta jonkun aikuisen tai lukevan lapsen kanssa mietitään, mikä, mikä hän tehtävän on kyseessä suorittaa se tehtävä ja tulla takaisin sen kortin ja suoritetun tehtävän kanssa ja, ja, ja miettiä, mikä olisi mun seuraava tehtävä. Tässä on valitettavasti ruotsinkieliset tehtävät, mutta nämä ovat aika haastavat, koska näissä on usein oikeastaan kaksikin eri asiaa, jotka pitää muistaa. Sitten täällä on käsitteitä, jotka voi olla lapsille haastavia. Se on nimenomaan tarkoitus, että tässä on, pitäisi olla juuri se haaste, mitä tämä lapsi just juuri tällä niin hetkellä tarvitsee. Siinä le lehtikuvassa on, että et, et, et, et, hae viisi lehtää. Mikään lehdistä ei saa olla kokoinen kuin joku muista lehdistä, että ne on kaikki erikokoiset. Ja sitten Tässä ämpärijutussa on tehtävänä täyttää ämpäri puolilleen. ja Siinä mekko tai, tai onko se paita kuvassa ää, asettaudu niin ää, jonkun, jonkun kaverin taakse, jolla on sininen pusero. Eli siinä harjoitellaan sanaa taakse. Ja tietenkin värit ja tämä autojuttu, se on se oikeastaan haastavin. Ee, e, hae neljä autoa, joista puolet ovat keltaisia. Mutta näitähän voi voi tehdä helpompiakin. Tässä on toinen vaihtoehto, missä käytetään noppaa. Nämä tehtäväkortit, nehän sisältää sitten monta tehtävää samassa kortissa. Ja nämä kortit yleensä laminoin, eli niitä voi käyttää sit monta kertaa. Ja se on nimenomaan tarkoituskin, kun lapsi hän oppii koko ajan. että, että Usein käy niin, että seuraavalla kerralla, kun tätä korttia, korttia taas käytetään, niin, niin lapsi hän oikeastaan, ainakin itse ajattelee, että mä pystyn lukemaan, kun hän muistaa sen tehtävän. Eli sitten ei oikeastaan tarvitsekaan aikustaa lukemaan. Eh, jos eh, noppa näyttää y, ykköstä, niin tehdään tehtävä siinä, siinä vieressä. Eh, Hae yksi iso lehti. Jos noppa näyttää kakkosta, eh, hai kaksi yhtä pitkää keppiä ja niin poispäin. Eli kuva ja, ja teksti täydentää to, toisiaan. Siksi tämä on lapsille, lapsille helpompi. Ja näitähän voi, voi, voi keksiä tai voi olla, että näitä löytyykin jostain ihan, ihan valmiina. Ja näitä kannattaa sitten jakaa. Sitten kun joku on tehnyt näitä, niin näitä kannattaa jakaa niinku, tietenkin omassa ryhmässä, mutta myös niinku, muiden yksiköiden kanssa. Ettei, ei tätä, Tätä, tätä tarvitset tehdä niin kuin alusta, alusta joka kerta. Et, et hyödyntäkää toinen toiseen. Teillä on varmasti tosi hyviä ideoita tähän. Ja sitten sitten la, laiskana, ä, ulkona <köhö> oppimisen opettajana, tietenkin kun, kun minä teen tätä niin kuin lasten kanssa, niin siihen hän Mun viereen kertyy hirveästi näitä esineitä, sinne tulee lehtiä keppejä, kivejä ja sun muuta. Eli sit siinä on hieno kasa käyttää niin johonkin muuhun tehtävään, onko se sitten joku lajittelutehtävä tai mikäliä tehtävä, että näitä, näitä voisit hyödyntää, että itse tarvitse juosta ympäri, ympäri pihaa ja sitten taas hakea uusia esineitä, että ne tulee ihan niin itsestään sinne paikalle. Jos mä aloitan sitä kuvasta, tässäkin oikeastaan on leikki tai aktiviteetti ainakin, ja tähän aktiviteettiin tarvitaan kolme tai neljä esinettä, ja tätä niin näkyy, voi tehdä ulkona sisällä ihan missä tahansa. Mä olen käyttänyt tätä samaa tehtävää. Ihan pienten pienten lasten kanssa, mutta myös aikuisten kanssa. Ihan riippuen siitä, mitä, mihin, mitä esineitä sinne laitan. Tehtävä on, on, on aika niinku, lyhyt. Mieti näitä esineitä. Ja mieti, onko, niinku, onko tässä se joku esine, joka oikeasti ei kuulu muiden muiden mukaan. Eli joku esine, joka, ei, joka on niin vähän joutunut väärin. Ja ei vaan mikä, vaan miksi. Miksi se sun mielestä on väärässä paikassa? Ei kuulu muiden joukkoon. Ja lapset miettii hiljaa. Ja kun ne ovat miettinyt vähän aikaan, niin sitten voi tehdä vähän eri tavalla. Ne voi kääntyä kaverin puolelle ja kertovat toinen toisilleen, että mitä mä ajattelin ja miksi se mun mielestä ei sovi muiden mukaan. Tai sitten voi niin tietenkin kertoa ja keskustella ryhmässä. Ja näitä lapsia on ihana kuunnella. Usein niillä on tosi hieno motiivi, miksi tämä kyseinen esine ei sovi muitten mukaan. Ne eroavat toisistaan. Jo siinä, että mikä esine heidän mukaan ei sovi ja miksi ei sovi. Ja se, mistä minä eniten pidän tästä aktiviteetistä, on, että kaikkihan on ihan oikein. Kun mun kysymys oli, mikä sun mielestä ei kuulu tähän muiden mukaan ja siihen on Ihan yhtä monta vastausta, kun sulla on lapsia siinä ryhmässä. Ja lapset joutuu miettimään, sanottamaan sitä mitä he miettii. Ja sitten vielä parhaimmassa tapauksessa kertomaan ääneen jollekulle. ja sitten vielä kuuntelemaan toisia mielipiteitä. Ja, ja parhaimmassa tapauksessa oppimaan uusia käsitteitä. Ja niin kuin sanoin, tässä voi olla ihan mitä esineitä tahansa. Tämä nopea leikki silloin, kun lapset joutuu odottamaan jossain, että joku vielä pukee. Siellä sisällä ja nämä muut siellä, siellä tarvitsee jonkun aktiviteetin. Ja tässä voi olla kuvia, symboleja kirjaimia, ihan mitä tahansa, eli aikuisten kanssa kun käytä, niin siellä voi olla eri, erilaisia sammaleita tai, tai, tai ihan mitä tahansa. Et tätä voi käyttää ihan, ihan niin kuin kenelle tahansa. Mutta äh, otsikko tässä kuvassa ei oikeastaan suoraan liity tähän kuvaan, vaan siihen, että sitten kun ollaan tehty, päivän aikana kaikenlaista. Tämä uudelleen kertominen. Että istutaan alas joko tehtävän jälkeen tai päivän päätteeksi tai, tai viikon päätteeksi tai milloin, milloin nyt on sopiva hetki. Ja miettiä taaksepäin, että mitä me teimme, mitä tapahtui. Ja Tietenkin kaikenlainen dokumentointi helpottaa tätä kertomista. Jos lapset on saanut tehdä piirroksia tästä, tai jos on, jolla on otettu kuvia, tehty videoita tai, tai rakennettu jotain, niin se helpottaa tietenkin lapsen kertomista. Mutta eh, tutkimuksen mukaan tämä jälleen kertominen on, on tosi Tosi hyvä kaiken puolin. Huoman, että aika loppuu. Hetkinen. Palaan siihen, mihin jäin. Niin jäin. tuohon. Olen ihan varma siitä, että kaikki luette lastenkirjoja, kerrotte loruja, runoja, laulatte ja niin poispäin. Ja tässähän on matematiikka tosi paljon mukana. Kunhan, kunhan vain ne matikkalasit nenälle ja miettii, että missä Mi, mi, mi, missä tässä on matematiikkaa, mihin voi tarttua, tarttua mitä käsitteitä voi nostaa esille ja millä tavalla ne voi nostaa esille. Tehdäänkö siitä dramatisointeja ja niin poispäin. Minulla on hieno esimerkki yks, yhdestä ryhmästä, jossa, jossa oli, niin kuin joku teistäkin kertoi, että näitä S2-lapsia oli melkein puolet eli puolet ryhmästä ei osannut osannut sitä kieltä oikeastaan paljon ollenkaan, kun ryhmä, ryhmä aloitti silloin syksyllä, ja hän otti, otti niin kuin työn alle sadan, sadun mikä se on, ja kolme karhua, mikä se, se tyttö nimeen suomeksi on, kultakutriere, eikö niin? Ja, ja ja aloitti sen sadun mukaan niin sitä työtä, teematyötä, ja ne, ne kuvitti, ja ne kertoi, ne dramatisoi, ja ne, ne laski, ja ne nosti esille nämä tärkeät käsitteet siitä sadusta. Ja, ja työskenteli sen sadun, sadun niin kanssa useita viikkoja, ja kertoi sen sadun sekä kotona että toisilleen, ja se, siitä tuli tosi hieno projekti. Ja Lapset olivat innolla niin kuin, mukana siitä, mutta oikeastaan mikä tahansa loru, runo, laulu vo, voi olla niin kuin, se, mistä se alkaa. Eli ei mikä satu, vaan miksi tämä satu ja mitä siitä voi, voi, niin kuin, voi niin kuin, saada aikaan. Kaikenlaiset lajittelutehtävät, sarjat, kuviot on, on, on hyvä sekä kielellisen kehityksen kehittämiseen että matematiikan kehittämiseen. Ja lajittelusta aina ensin pieni määrä ja sitten, sitten ja yksi keri, kriteeri sitten siitä. Siitä niin voi, voi, voi, voi lähteä eteenpäin, että näitä kriteerejä onkin ehkä kaksi tai, tai niin poispäin. Ja mal malleja, jotka tehdään yhdessä ja sitten, sitten siitä voi jatkaa. Ja samat kaikki kuviot, että ensin, se ensin valmiita kuvioita, sit aloitettuja kuvioita, joista lapset voi jatkaa ja sitten ihan omia kuvioita tietenkin. Ja, e, mä päätän tämän aamupäivän session tähän, tähän tehtävään ja voidaan tehdä niin, että nämä, mulla on vielä pari, pari esimerkkiä tästä ja aloitetaan niistä ruokkataulun jälkeen ja sitten siirrymme sinne mittaamispuolelle. Salainen taulu on tehtävä, missä lapset istuvat pareittaan selätysten sisällä tai ulkona. Jos teet sen sisällä, niin tarvitaan niin valmis, valmis kehys. Tai sitten se kehys, te, kehys tehdään legopalikoista tai, tai teipin avulla, tai, tai mitä nyt haluaa, tai ihan karton, kartonki kelpaa. Ja ulkonahan on helppo piirtää se suoraan, suoraan sinne hiekkaan. Molemmilla on, on kasa. Ja ei kasa esineitä niin on tietenkin samat esineet molemmilla ja yksi lapsi aloittaa ja sijoittaa kaikki kolme esinettä ja kertoo samalla mihin laittaa ne esineet ja kaveri seuraa, ei näe mutta kuulee ja seuraa ja tekee samalla tavalla. Ja sitten noustaan ylös ja, ja ihailaa näitä tauluja, onko ne samanlaiset vai eroavatko ne jotenkin. Tämä on aika haastava. Haastava tehtävä, mutta eskarilaiset ja viskarit yleensä jo, jo pärjäävät tässä aika hyvin. Vaihtoehtona lapset, lapsilla on kaksi, molemmilla on lankapätkä ja erilaisia helmiä, jotka tulee, tulee pujottaa siihen langalle samassa järjestyksessä. Yksi ohjaa ja toinen seuraa ja sitten vertailla näitä, näitä taideteoksia tämän jälkeen. Eli tähän tämä aamupäivän sessio päättyy ja jatketaan tästä kello yksi. Ja olen aivan varma siitä, että teidän lapset ryhmissä ne sekä pelaa ja, ja rakentaa palapelejä ja, ja, ja rakentaa paljon muutakin. ja Se on tosi hienoa. Tämänkin voi, voi niinku kehittää. Tätäkin työtä voi kehittää ja miettiä, että mikä, mikä peli, mikä palapeli juuri tällä hetkellä sopi se olisi niinkuin ihan sopivan haastava just tälle lapselle. Mitä tässä haetaan ja mitä näillä palapeleillä, peleillä, palikoilla voisi tehdä, joka taas pikkasen auttaisi tätä, tätä lasta pikkasen eteenpäin. Siis sama kysymys, ei mitä tehdään, vaan miksi tehdään. Ja sitten on vielä se hankala juttu, että jos lapset aina itse päättää, koska pelaa, mitä pelaa, niin, niin, niin silloin äkkiä tulee sellainen negatiivinen pyörä, negatiivinen niin kuin, suunta, niin, tai ainakin eri, eriävä suunta lasten, lasten niin kuin, ryhmässä niin, että ne lapset, jotka kovin mielellään pelaa, rakentelee ja, ja niin poispäin, ne, ne, ne, ne ryntää sinne aina, kun on tilaisuus ja ne, niiden niin kuin, niin kuin käsitteet, rakentelutaito, sanavarasto, se vain kasvaa ja kasvaa. Kun taas ne lapset, jotka jostain syystä välttävät tällaisia tehtäviä, niin ne saa tosi vähän tällaista niin ha haastetta, ja, ja, ja ne tietenkin tekee jotain muuta. Mutta näitäkin lapsia tulisi ihan tietoisesti, ainakin silloin tällöin kannustaa ja etsiä just tälle lapsille kiinnostava ja sopiva tehtävä, että saa sitä positiivista palautetta, että hei minäkin osaan tätä. Ja useinhan siihen riittää se, että joku, joku on kiinnostunut siitä tehtävästä, ja mallintaa sitä ääneen ajattemista, että mitä teen ja miten teen. ja, ja siinä, siinä vieressä kaikkiaan on innostunut ja kiinnostunut ja ku, kuuntelee sitä lasta ja huomioi. Et joskus se, se jo riittää, mutta kuitenkin niinku miettiä koko ajan näitä lapsia, jotka ei niinku spontaanisesti etsi, etsiydy näiden tehtävien pariin. Ja just tämä kannustaminen, että, että, että kerrotaan, mit, mitä, mitä, mitä tekee, mitä pala nyt etsi, ja lainen se palapelinpala kuuluisi olla, ja, ja sopiiko, ei sovi, onko liian iso, liian pieni. Tämä, tässä on niin monta, monta niin mahdollisuutta koko ajan kartuttaa sitä sanavarastoa ja, ja havainnoida näitä, eriytyksiä ja, ja niin poispäin ihan niin kuin siinä edellä oli, oli esillä. Ja viimeinen ku, kuva siinä on otsikkona sadutus. Tämä on ihan suomalainen. Suoma, Suomessa keks, keksitty tai termi tämä sadutus sitä ei löydy löydyt toisista. Tietenkin sitä on sitten käännetty, mutta tämä on, tämä on niin ihan alku, alkujuurtaan suomalainen juttu. Ja, ja siinä tämä Monika Riihelä on yksi näistä tutkijoista, joita usein siterataan näissä yhteyksissä myös ulkomailla. Ja toinen, toinen tutkija on Liisa Carlson, joka myös on tutkinut paljon lasten, lasten niin osallisuutta oppimiseen. Ja sadutuksessa lasten osallisuus on, on isosti esillä. Ja tässä olen lainausmerkeissä laittanut sen, ne, ne, ne sanat tai se, se niinku tehtävä, joka kerrotaan lapsille. Kerro satu. Minä kirjaan sen juuri niin kuin sinä sen minulle kerrot lopuksi. Luen tarinasi ja voit muuttaa tai korjata sitä, mikäli haluat. Voi olla, että siihen riittää pelkkä tämä, tämä niin ohjaus, mutta usein siihen, ainakin silloin kun lapsi ei ole vielä niin tottunut tähän, niin minulla on itse, itse se se, eh, tai, et, olen itse huomannut, että et, et eh, lapsille kannattaa laittaa jotain esineitä, kuvia tai jotain, mikä, mi, mistä saa sen tarinan niin alun, juuren ja mistä, mistä voisit jatkaa ihan itse. Eh, tässä minulla on esimerkkinä kuva ja silloin kun valitaan tähän sadutuksen kuva, niin on hyvä, että siinä on monta, monta ulottuvuutta, riippuen siitä, mitä nyt kulloinkin halutaan, että, että lapsi niinku huomaa ja vertailee ja mistä hän kertoo. Tässä on monta kukkaa, ne on väriset täällä on torneja, milloin ties mitä. Ja tämä on hyvä kuva ja sitten vielä avulla jatkaa tai kertoa tästä Satu. Itse olen myös käyttänyt erilaisia esineitä, leikkikaluja, ja silloin on hyvä, että niitä on erilaisia, mutta, mutta, mutta myös niin kuin, samoja esineitä eri värisinä, eri kokoisina ja niin poispäin. Ja use, usein alussa voi, voi olla se, ne, ne, ne maagiset sanat, että olipa kerran yksi, ja sitten se voi olla puu tai, tai, tai auto tai tyttö tai mikä ja, ja lapsi jatkaa siitä. Ja alussa nämä lapsen kertomat sadut, tarinat on tosi lyhyitä. Voi olla, että, että ne, ne on niin ihan rivin, yhden rivin pituiset. Mutta kun, kun niin taito karttuu ja, ja sanavarasto karttuu, niin ne, ne pitenee ja lapsella on on niin kokonaan päätösvalta, että mistä se tarina kertoo, miten pitkä se on ja, ja miten se loppuu se tarina. Ja aikuisen tehtävä on kirjata se ja lukea se ääneen niin kuin siinä oli. Ja lapsi saa miettiä, että menikö se ihan näin. Ja sitten tämän tietenkin voi kirjoittaa paperille, otsikoida ja tietenkin kuvittaa. Ja lapsi itse Siirtää siihen oman kuvituksen ja näitä voi säilyttää kansiossa ihan niin kuin paperisena versiona tai, tai digitaalisen, digitaalisena versiona ihan miten vaan muutenkin tehdään. Ja tämä on tosi hyvä mahdollisuus antaa la, la, lapsen niin kuin miettiä näitä käsiteitä ja niin kuin sadun avulla dokumentoida sitä oppimista. Näitä on kiva sitten niinku lukea, lukea vähän ajan että näin, näin minä ajattelin silloin, että et olipas kiva tarina, et voisiko sit siitä niinku jatkaa nyt tai miten vaan, että et lapsi itsekin huomaa sen, sen oppimisen ja näkee niinku tosi selvästi, että silloin kun mä olin viime vuonna, niin, niin, niin, niin mulla, oli, mulla oli tällainen satu, että nyt sit voi vertailla näitä näitä uusia satujat, että et, minkälaiset ne on sitten seuraavana vuotena tai niin, ja niin edelleen. Tässä oli vähän lähteitä ja viimeinen kuva tästä sarjasta.